عبد العزيز الشريخي ما يشاف سواه فعايلك كايدة يصيد كل ونعب على لسان الرواه ويصيد حتى القهاوي لو تجي صايده عبد العزيز في ظروف الحياه ابشر بوقفه كبيره ما هي محايده من فرحتي قلت احس العيد جاني معه وجاته قصيدة هلا <تصفيق> والهلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حتى الضيفه ماضيه الحلاوه ترمي تسمع مدلأ مأشى مشية الاخوان علي الحرام النهية طوف شيبان لو ان الفخر صبحت تاركم لها عنوان على مدحكم نفسي رضية وطربان يا بكم شجاع مو من هو قدك وانت جدك ابو نادي ما يظلم اللي تاخذ يا انت جدك عبرو عبر وعابر ترى ذكرو رفع